معركة مرج الصفر المعركة التي سيطر فيها المسلمون على أرض الشام وفلسطين وكيف أراد جيش الإمبراطورية البيزنطية أن ينتقموا من هزيمة أجنادين في هذه المعركة؟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 السلام عليكم بعد أن انتصر المسلمين على جيش الروم في معركة أجنادين سيطر المسلمون بعد ذلك على جنوب فلسطين فقد سيطروا بذلك على جزء من أرض الشام وكانت في هذه المنطقة تقبع حامية للروم في أرض جلق ولكن فرت هاربة من ملاقات المسلمين بعدما سمعوا بحامية بصرة التي قد هزمت من قبل فأصبح أمام خالد بن الوليد أن يتوجه إلى أهم حامية في أرض الشام وهي حامية دمشق فقرر خالد بن الوليد بعد أن عاد من أرض أجنادين أن يذهب إلى دمشق ويقوم بحصارها مرة أخرى وكانت دمشق في هذا الوقت بها حاميه روميه عظيمه وكانوا يشيدون بها الاسوار العاليه والحصون المنيعه واتخذ طريق البحر الميت ثم صعد الى الاعلى الى البلقاء ثم الى ارض بصره ثم الى دمشق حتى يقوم باحكام قبضته على الحاميه الرومانيه التي لم تواجه المسلمين من قبل وترك خالد بن الوليد شرحبيل بن حسنه على ارض البلقاء بل قسم خالد بن الوليد جيش المسلمين الى ثلاثه اقسام وجيش ابا عبيده عامر بن الجراح وجيش عمرو حتى يتمكن من حصار الشام من جميع الجهات وبعد ان حاصر المسلمين ارض دمشق ارسل هرقل حاميه من أرض حمص حتى تلتف حول المسلمين من الجهة الجنوبية وأرسل حامية أخرى من الجهة الشمالية حتى يضيق الخناق على الجيش الإسلامي ويجعلهم بين فكي القرش توجهت حامية الرومانية من أرض حمص إلى أرض دمشق وكان عددها 30 ألف مقاتل فعسكروا في ارض مرج الصفر ولكن خالد بن الوليد ارسل حاميه للاستكشاف فلما علموا بامر المعسكر الروماني ذهبوا الى خالد بن الوليد واخبروه بذلك هنا قرر خالد بن الوليد الا ينتظر هذه الحاميه حتى تاتي الى ارض دمشق واخذ جيشه وتوجه للقاء هذه الحامية والتقى بهم في مرج الصفر ولم يكن الجيش البيزنطي على استعداد لهذا اللقاء لذا التقى المسلمون والروم للمرة الثانية على أرض مرج الصفر وكانت المعركة بينهم حامية الوطيس وجعل خالد بن الوليد ترتيب جيشه كما كان في معركة أجنادين، وجعل فيه اختلاف بسيط، وهو وضع هاشم بن عتبة على ميسرة الجيش. وبقي على الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الخيالة سعيد بن زيد، وفي القلب على سلاح الرجالة أو المشاة، أبا عبيدة عامر بن الجراح. وكان خالد بن الوليد في المقدمة، يتنقل في كل المواقع. وكانت موقعة شديدة على الطرفين وكان ينضم إلى صفوف الروم أعداد كبيرة قادمة من حمص وأنطاكيا، وكانت هذه الحامية لم تهزم في معركة أجنادين لأنها لم تلتقي من قبل بالجيش الإسلامي وبدأت المعركة بين الطرفين وكانت معركة شديدة دامت ليوم كامل وكان أشد الناس في هذه المعركة خالد بن سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل وكان قد هزم من الروم على نفس الأرض فأخذ يقاتل قتالا شديدا كأنه ليس الهثور وأخذ يقاتل قتالا شديدا حتى سقط على الأرض شهيدا رضي الله عن خالد بن سعيد وما هي إلا جولات صغيرة بين الطاعن والمطعون والكر والفر حتى انتصر الجيش الإسلامي انتصارا كبيرا ولكن كان الثمن في هذه المعركة باهظ وغال حيث سقط خمسمائة شهيد من المسلمين معا في هذه المعركة في مقابل 500 قتيل ومئة أسير من الروم وجرح أربعة آلاف مسلم وما راى الجيش الرومي ذلك إلا أنه قد قرر الهروب من أرض المعركة والاحتفاظ بما بقي من جنود وعتاد تاركين أرض المعركة أمام الجيش الإسلامي ودارت هذه المعركة بعد موقعة أجنادين بعشرين يوماً فقط فقد وقعت في اليوم السابع عشر من شهر جماد الآخر وكان ذلك في السنة الثالثة عشر للهجرة ومما يذكر في هذه المعركة أن أم حكيم بنت الحارس بن عتبة زوجة خالد بن سعيد رضي الله عنهما وكانت زوج خالد بن سعيد رضي الله عنه لليلة واحدة فقد تزوجها خالد بن سعيد في ليلة المعركة ولما تبين أمر الجهاد خرج مع المسلمين صباحا فقتل فلما علمت أم حكيم بذلك الأمر تلثمت كالرجال ونزلت إلى ساحة القتال وأخذت تقاتل كم الرجال وقيل أنها قد قتلت سبعة أو ثلاثة من الروم ورجعت من أرض المعركة لم تصب بجرح وهكذا انتصر المسلمون على الجيش البيزنطي بعد فرارهم من أرض المعركة تاركين طريق دمشق مفتوحا أمام خالد فرحم الله الشهداء الأبطال شهداء مرج الصفر ورضي الله عن خالد بن سعيد وزوجه أم حكيم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته